Ursul păcălit de vulpe Era odată o vulpe vicleană, ca toate vulpile. Ea umblase o noapte întreagă după hrană și nu găsise nicăieri. Făcându-se zi, vulpia iese la marginea drumului și se culcă sub o gândindu-se ce să mai facă ca să poată găsi ceva de mâncare. Șezând vulpia cu botul întins pe labele de dinainte, îi vine miros de pește Atunci ea ridică puțin capul și uitându-se la vale În lungul drumului zărește venind un car tras de boi Bun, gândi vulpea, Ia ca hrana ce o așteptam eu Și îndată iese de sub tufă și se lungește în mijlocul drumului Prefăcându-se moartă Carul apropiindu-se de vulpe Țăranul, ce mână boie, o vede și, crezând că e moartă cu adevărat, strigă la boi să oprească. Țăranul vine spre vulpe, se uită la ea de aproape și, văzând că nici nu suflă, zice Ce frumoasă cața vei că am să fac nevestei mele din plana vulpoiului!" Zicând așa, apucă vulpia de după cap și o aruncă deasupra peștii. Țăranul mergea pe lângă boi și tot îndemna să meargă mai iute, ca să ajungă de grabă acasă și să ieie pielea vulpii. Însă, cum au pornit boii, vulpia a și început cu picioarele a împinge peștii din car jos. Țăranul mâna, carul scârțâia și peștele din car cădea. După ce hoața de vulpe a aruncat o mulțime de pește pe drum, Sare și ea din car și cu mare grabă începe a strânge peștele de pe drum. După ce l-a strâns grămadă, îl ia, îl duce în vizuina sa și începe a mânca, că tare mai era foame. Tocmai când începuse a mânca, ea ca vine la dânsa ursul. Bună masă cu mătră, dar ce mai de pește ai? Dă-mi și mie, că tare-mi e foame! Ia mai puneți ți pofta în cui cu mătre, că doar nu pentru gustul altuia m-am muncit eu. Dacă ți așa de poftă, du-te și-ți moaie coada în baltă, ca mine, și avea pește să mănânci. Învață-mă, te rog, cu mătră, că eu nu știu cum se prinde peștele." Atunci Volpi aranjă dinții și zise, Alei cu mătre!" Dar nu știi că nevoia te duce pe unde nu ți-e voie și te învață ce nici nu gândești? Ascultă cu mătre, vrei să mănânci pește? te de seară la băldoaga aceea din marginea pădurii, vârâți coada în apă și stai pe loc, fără să te miști. Până se face ziua, atunci mucește vârto spre mal și ai să scoți o mulțime de pește, poate îndoit și întrăit decât am scos eu. Ursul, nemai zicând nicio vorbă, aleargă în fuga mare la băltoaga din marginea pădurii și șvârând apă toată coada. În acea noapte, începuse abate un vânt rece, de îngheța limba în gură și chiar cenușa de sufoc. foc. Îngheață zdravă în și apa din băltoagă și prinde coada ursului ca într-un clește. De la o vreme, ursul, nemaiputând de durerea cozii și de fric, smucește odată din toată puterea și sărmanul urs, în loc să scoată pește, rămâne fără coadă. Începe el acum a mormăi cumplit și a sări în sus de durere, nervos pe vulpe că l-a amăgit, se duce să o ucidă în bătaie. Dar șiria ta vulpe știe cum să se ferească de mânia ursului. Ea ieșise din vizuină și se vărâse în scorbura unui copac din apropiere și când văzu pe urs că vine fără de coadă, începu a striga. Hei cu mătre, dar ți-au mâncat pești coada? Ori ai fost prea lacom și ai vrut să nu mai rămâie pești în baltă. Ursul, auzind că încălmaia și în râs, se enervează și mai tare și se de iute spre copac, dar gura scorburei fiind strâmtă, ursul nu putea să încapă înăuntru. Atunci el caută o creangă cu cărlic și începe a cotrobăi prin scorbură, ca să scoată vulpea afară și să-i deie de cheltuială. Dar când apuca ursul de piciorul vulpei, ea striga. Trage-nă mie nu-mi pasă, că tragi de copac. Iar când a nina cărligul de copac, a striga, «Va, leu, cu mătre, nu trage, că-mi rup piciorul!» În zadar s-a necăjit ursul, de-i curgeau sudorile, că tot n-a putut scoate vulpea din scorbura copacului. Și iaca așa a rămas ursul păcălit de vulpe.